السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من العايدين الفائزين كل عام وانتم بخير وبلغنا الله وإياكم زيارة بيت الحرام أخيراً الحلقة الأولى من برنامجنا الأدبي أدب ريخ أدب تاريخ ملاحظة لغة البرنامج بين الفصحى والعامية ولا يعيب هذا أبداً لأن الجاحظ قد ذكر أن الناس بدوا يتحدثون بالعامية في القرن الثالث الهجري حلقتنا اليوم عبارة عن سؤال كيف نشأ الشعر نشأ الشعر بدافع من حاجة الإنسان للتعبير عن مكنوناته وهذه غريزة تخلق في الإنسان وترتقي كل مرتقة ومما لا شك فيها أن الشعر مر بمخاض عسير حتى وصل إلى هذا الجمال واختلفت الأراء أيهما أسبق الشعر أم النثر وكاد يتفق الجميع أن الشعر هو الأسبق لأن النثر يحتاج إلى رؤية ونظر وبعد بينما الشعر نشأ ملازما للغناء فيحكى ان هوميروس الشعر الاغريقي كان يغني اشعاره ويحكى ايضا ان الأعشى كان يغني اشعاره وسمي بصناجة العرب ويقول حسان رضي الله عنه تغنى بالشعر اما كنت قائله ان الغناء لهذا الشعر مضماره ويقسم الشعر حسب التصنيفات الكلاسيكية الى ثلاثة اقسام شعر قصصي وشعر غنائي وشعر تمثيلي الشعر القصصي يقوم مقام الرواية وهي عبارة عن وقائع حدثت الابطال فيتصدر لها شاعر ويخلدها بقصيدة عصماء وهذا النوع لم يشتهر عند العرب ولكن اشتهرت عند العرب وقائع العرب النوع الثاني وهو الشعر الغنائي ويكاد الشعر العربي الجاهلي كله يندرج تحت هذا المسمى وأول من أطلق مسمى الشعر الغنائي هم الأغريق لأن شعرهم صاحب الغناء وصاحب عزب القيثارة النوع الثالث الشعر التمثيلي بين قوسين شعر الملاحم وهذا النوع أيضا لم يشتهر عند العرب ولكن اشتهرت عند العرب حوارات يخلقها الشاعر أثناء قصيدته بين أكثر من شخصية وهذا كثير ما تجده في قصايد أمرو القيس بالإضافة إلى عمر بن أبي ربيعة الذي يقول ليت هند أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد كلما قلت متى موعدنا ضحكت هند وقالت بعد غد ولقد ترجم العرب كثير من شعر ملاحم لأنهم لم يحبوا هذا الشعر لأنه في جزء منه يعتبر صراع الإنسان مع الآلهة فالإلياذة والأوديسة لهوموروس تتحدث عن حرب طروادة التي حدثت في القرن الثاني عشر قبل الميلاد هذا إن كانت حدثت فعلا وصل الشعر الأغريقي إلى ذروته في القرن الخامس قبل الميلاد أيضا في ذلك القرن ظهرت مسرحيات التراجيديا والكوميديا بل إن بعض حكام ذلك القرن منعوا عرض المسرحيات لأنها كانت تنتقد النظام حكمهم أنا ما قلت شيء هذا ارسطو يقول في كتاب فن الشعر والسبب الرئيسي في انتشار الأشعار الأغريقية هي فتوحات الإسكندر المقدوني حيث نقل مركز الثقافة من أثينا إلى الإسكندرية، لذلك سميت الإسكندرية بالإسكندرية نسبة إلى الإسكندر المقدوني. والإسكندر المقدوني شكله قريب نحن شيء مقدوني مجدي، ومن أوروبا إلى الصحراء. الشعر العربي الجاهلي كل ما وصلنا منه يعود إلى 150 قبل الإسلام. والشعر العربي سواء كان في العصر الجاهلي أو الآن لم يتحرر من البحور والأوزان، وإن كانت هناك بعض المحاولات إلا أنه ظل محتفظاً بأوزانه وبحوره، بينما الشعر الانجليزي تحرر عندما حرره شكسبير كما ان الشعر الامريكي تحرر عندما حرره وولت واتمن اسمه صعب بس اعتقد انه صح وقد راى الجاحظ ان الادب يؤخذ ويمنح فقد تاثر شعراء تروبادو بالموشحات الاندلسيه كما ان سيره هيرقل المعدله في الادب الحديث تأثرت بشكل كبير ببطولة الإمام علي رضي الله عنه كما أن أوروبا قاطبة بما فيها الفلسفة اليهودية ابتداء من موسى بن ميمون تأثرت ببن سينة وبالرشد والفارابي والرازي وغيرهم ومقارنة الاداب ببعضها هو علم قائم بحد ذاته الزبدة أن الشعر نشأ لحاجة الإنسان للتعبير عما في نفسه ثم تطور وأصبح أرقى وسيلة للتعبير ولا يمكن أن نتنبأ من أين نشأ الشعر ولكن ربما نستطيع أن نقول أنه تجلى في الحضارة الإغريقية. دون أن نتجاهل أنه في تلك الحقبة الزمنية ظهرت نتاجات شعرية قيمة مثل قصايد إبلا في سوريا وملحمة جل في العراق والمصادر موجودة في أسفل الفيديو أخيرا شكرا لكم على حسن المتابعة وأنا في انتظار آرائكم ومقترحاتكم في التعليقات لا تنسوا الاشتراك في القناة ولا تنسوا تسووا لايكات وتفعلوا زر التنبيهات عشان تجيكم الحلقات أول بأول وإلى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته